Co, co nejím, jídla, obecně jídla, která mi nechutnají, jsou zvířecí vnitřnosti. játra Játra zrovna, ale třeba držťková polévka. Já nevím, jestli budete znát držťkovou polévku, ale to je vlastně gulášová polévka a v tom jsou rozemleté vepřové žaludky. No tak, nikdy nejím, takový jídlo snad není. Já jim všechno, ale jsou určité, jídla, kterým se vyhýbám, jako třeba sladká rýže nebo prostě buchty, sladké věci pečené. To nemusím. Já radši slané a s masem. No, taky hodně, když je to hodně had, paprika nebo takhle, když už je to přehnané, tak to nemusím teda. No. Já nemám nic, co bych nikdy nejedl. A jídlo, které vůbec jako nejím, tak jsou takové malé karamelové bonbonky, které mi strašně připomínají kolotoč. A kolotoč pro mě znamená, že si mi to dělá špatně. Takže karamelové bonbonky.